سلامات، هل ممكن كأس العالم يقول لنا ايه هو الدوري الأقوى في العالم؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مايك وصورة، دايما في خناقة دايرة على السوشيال ميديا عن مين أقوى دوري في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، اللي هما الدوري الإنجليزي والأسباني والألماني والإيطالي والفرنسي كأس العالم قطر 2022 حسم الجدال، بقى عندنا أرقام وإحصائيات تقول مين الاقوى يلا بينا نشوف اعداد او حس كل دوري من خمسه كبار في كاس العالم قد ايه مبدئيا كده كاس العالم ده فيه 832 لاعب تعالوا نشوف عدد اللاعبين في كل دوري من الاقل للأكتر رقم 5 الدوري الفرنسي في 54 لاعب من الدوري الفرنسي مشاركين في كاس العالم اهمهم طبعا ميسي ونيمار وامبابي رقم أربعة الدوري الايطالي في 68 لاعب من الدوري الايطالي مشاركين في كاس العالم معلومه على جنب كده منتخب صربيا لوحده في 11 لاعب من الدوري الايطالي بيلعبوا في كاس العالم من أشهر اللاعيبة اللي موجودين في المونديال وبيلعبوا في الدوري الإيطالي هم لو طارو مارتينيز وديابالا ودي ماريا اللي بيلعبوا مع المنتخب الأرجنتيني واحد من المرشحين للفوز بالكأس الغالية رقم ثلاثة. الدوري الالماني، فيه 76 لاعب من الدوري ده موجودين في كأس العالم، منهم 17 من البايرن لوحده، البايرن يعتبر هو صاحب الدوري الالماني، أهم لعيبة من البوندزليجا هما نوير وكيميتش وكومن ونصير وألفونسو ديفيز ومولر، نخش على أهم اثنين بقى، رقم اثنين الدوري الإسباني، طبعًا كده عرفت رقم واحد وهو الدوري الإنجليزي طبعًا، أقوى دوري في العالم فعلًا وكله بالأرقام، طب خلينا نشوف عدد اللعيبة المشاركين في كأس العالم من الدوري الإسباني، عندنا تلاتة 80 لاعب منهم 16 من برشلونه و13 من ريال مدريد و11 من أتلتيكو مدريد و11 من اشبيليه. طبعا اهم اللعيبه دول هم جريزمان وديمبلي وتشاوميني وفينيسيوس وكامافينجا وليفا. نيجي بقى للدوري الانجليزي صاحب اكبر عدد لعيبه مشاركين في كاس العالم ولما تسمع الاسامي هتتاكد ان كلهم من التايل. مبدئيا كده في 136 لاعب من الدوري الانجليزي مشاركين في المونديال ودول زهره الزهره. خد عندك بقى بوكاي اوساكا، مارتينيلي، فودن، فان دايك، كازيميرو، دي بروين، الفاريس، ايميليانو مارتينيز، وصليبا. لو حبينا نحسب نسبة كل دوري هنلاقي إن الدوري الإنجليزي خد 16%، والاسباني 10%، والألماني 9%، والإيطالي 8%، والفرنسي 6%. ودلوقتي بعد ما استعرضنا المعلومات دي، إيه رأيكم؟ هل كأس العالم فعلاً حسم إيه هو أقوى دوري في العالم؟ لو عجبتكم الحلقة دي من برنامجكم مايك وصورة، اعملوا لايك واشتركوا في القناة علشان تشوفوا حلقاتنا الجاية أول بأول سلامات